رسالة أخرى رسالة أخرى إلى الحكومة الجديدة اعلموا أن ذلك المصحف الذي الآن قد أقسمتم عليه يقول القائلون يقولون هذه النسخة من القرآن الموجودة الآن في مجلس النواب العراقي هي أكبر وأكثر نسخة قد كذب بها على الله سبحانه وتعالى كلها تحلل به هذه أكثر نسخة وأكبر نسخة وأكثر عدداً بالقرآن بهذه نسخة هذا القرآن الذي اقسم به كذبا وزورا على الله، كلها تدعي الاصلاح الاصلاح، ناس تقول الاصلاح، وناس تقول البناء، وناس تقول التعمير، ولا تعمير ولا اصلاح، وهذا الان هذا حال البلد الذي يمر فيه، وواحد يجي يقول الآن احسن من الاخر ولا يغير شيئا، نحن لا نتشائم، قال نفروا يسروا ولا تعسروا، وبشروا وبشروا ولا تنفروا. هسة احنا عم نقول يا الله عهد جديد... عهد جديد ولكن هذه... هذه التي... المهام التي تنتظركم